Всього до лісу приїхали понад дві сотні учасників. «Ми зараз паралельно проводимо три види змагань. Одні змагання присвячені військово-патріотичним видам і приуроченню Дню захисника України. Інші змагання відбуваються в рамках чемпіонату Миколаївської області з пішохідного туризму серед юнаків. І паралельно проводиться міжрегіональна зустріч юних краєзнавців і знаємося за Ради України». Один з етапів багатовидових зборів змагань – орієнтування на місцевості. Участь в ньому беруть понад 90 учасників. Отримавши мапу, діти з інтервалом в дві хвилини рушають зі старту на вісім локацій. На кожному контрольному пункті на хлопців і дівчат очікують різні завдання-перешкоди. «Виконання вправ спортивного орієнтування в класичному варіанті та виконання стрільб з різних видів… кліматичної зброї з різних положень. На «У декількох локаціях діти працюють, стріляючи з пістолета. А також з гвинтівки, з лівої та правої руки, з рухомої платформи, з коліна тощо. У кожного учасника свій номер. Завдання для всіх однакові. Одна Стежки, ліс, берег Інгулу, рови, пагорби. В маршруті передбачені різні перешкоди, щоб збити учасників з правильного маршруту. Довжина якого по прямій понад 3 кілометри, на пересічній місцевості вдвічі втричі більша. На локаціях працюють представники Національної гвардії України, які координують дії учасників. На... Кожній локації є по представнику від національної гвардії України для того, щоб, по-перше, проінструктувати саме дітей, а також ну, поділитися своїм опитом, надати допомогу в практичній стрільбі. Переможців визначатимуть як особисто, так і командами. Фіксується час проходження дистанції та від нього відіймають секунди за невлучні постріли. 14-річний Владислав Метлюшко фінішував в першій десятці. Говорить, для орієнтування на місцевості необхідно усвідомлювати, де знаходиться північ, південь, захід та схід. «Складно було стріляти, е, стріляти на етапах з неробочого плеча, руки. а так все було добре». Паралельно із змаганнями військово-патріотичних гуртків відбуваються практичні заняття з польових краєзнавчих досліджень. Дітей навчають вимірювати висоту пам'яток археології, курганів тощо. Ми навчаємо дітей, як за допомогою прибору нівелір ні зробити ці розрахунки, чи за допомогою рулетки і рівня, як ми можемо, тому що ми очами не можемо побачити саме справжню висоту того чи іншого пагорбу протилежному боці лісу молодь порається із завданнями в альпінійському спорядженні. Старші долають різні перешкоди, молодші вчаться в'язати вузли різних типів. Це чемпіонат області зі спортивного туризму. «Спуск по спортивному, підйом по схилу, навісна переправа, в'язання вузлів. Діти, які постарше проходять етап лазання по умовній скелі, спуск по круто-похилій переправі, давай, давай, давай, вертикальний давай, підйом досить таки високий на 13 метрів, спуск умовно-потерпілого і переправа умовно-потерпілого по, по навіщній переправі. Мені показалося складно це коса переправа, бо ну, це досить складно. Я на змаганнях у перший її проходив. Я зробив один штафний бал, бо загубив мотузку на лазані до гори. Учасники живуть в наметах разом зі своїми керівниками. Їжу готують на вогні, знайомляться між собою, обмінюються навичками. Я познайомився з багато, ну, дівчат, хлопців, вони дуже хороші. Ну, мені дуже сподобалось стріляти, я... «Пробувала стріляти з родиною і з друзями». 9 жовтня підсумують результати всіх змагань. Кращих очікують нагороди та подарунки. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина.